Jste plní víry? Jste tady, protože... protože máme hosty, ano? Ne. Jsme tady, protože milujeme Ježíše a věříme tomu, že má moc a chce uzdravovat. Jsme tady, protože milujeme lidi. Milujeme takové lidi, jako je Pavel a Irena. A když se budeme za ně modlit, není to jen proto, že věříme, že Bůh má moc uzdravit, ale protože je milujeme. Milujeme lidi z lásky, protože Bůh nás miluje. Bůh nás tak miloval, že dal svého syna za každého z nás. A to je krásné. A to je krásné. Ale než se budeme modlit, později se postavíme, budeme se modlit za ty, kteří nás sledují online, budeme se za vás modlit a budeme se modlit za lidi tady. Budeme to dělat s úctou, modlit by se vzkládáním rukou, jak přikazuje Boží slovo. Budeme se modlit, aby přišlo Boží uzdravení. Ale než se na to místo dostaneme, věřím, že budete dotčeni. Měl jsem to privilegium, YouTube, že jsem sledoval bylo, na YouTube a později i živě. Stavu, před nějakou živě, dobou, když jsme se potkali, seznámil jsem se s Lukášem a Magdou. Mohl, poslouchat, mohl a jsem poslouchat, mohl jsem si sednout může, a poslouchat, co říkají. A Duch Svatý potvrdil mému duchu, že může, může, může, Bůh mocně působil a působí v jejich životech. Budou se také modlit společně se mnou, společně s námi? O těch, kocháme, za ty, které máme rádi, těch, kocháme, za ty, které milujeme. Do dojde, ale než k tomu dojde, nám tě, řeknou nám o tom, co, co prožili. A to, co přešlo, přes to, přešlo, a to čím si prošli, to dá se tomu říci peklo. Prožitky bolesti, bezradnosti. Za chvíli je uvidíte, přijdou tady a posadí se. Zvu vás, Magda a Lukáš, pozdravme je velmi srdečně. Připravil jsem vám mikrofony, hned je zapnu. Budeme celou dobu online. Budu tady s vámi, ale nebudu vás zrušit nějakými otázkami. Možná, že když mnou něco pohne, zeptám se vás. Ale rád bych vám dal v tom plnou svobodu, Abyste mohli říct o tom, co se stalo ve vašem životě. Magdo, co se stalo Lukáši ve vašem životě? Ať vám Bůh žehná, máte slovo. Čtěte ho a sdílejte se s ním. Máte slovo. Dobrý den, je mi velkou ctí být zde s vámi, sdílet tento kousek našeho života. Veškerá sláva patří Ježíši Kristu. Chtěl bych přečíst žalm, který jsem dnes dostal. A on je velmi aktuální a reálný pro dnešní den. Nejen na dnešní den, ale i na ostatní. Chvalte Pána všechny národy, chvalte Ho všichni lidé, neboť Jeho milost je nad námi a Jeho věrnost trvá na věky. Haleluja. Vítám všechny. Děkuji za pozvání, že máme možnost sdílet se s tím, co jsme prožili před dvěma roky. Začnu tím, že život čel normálně. Byli jsme na konferenci. A bylo mi docela divně. Cítila jsem takové zvláštní symptomy. Nikdy jsem to dříve ve svědectví neříkala, ale pamatuj si, že mě hodně bolela hlava. Takovou silnou bolest jsem cítila v hlavě, ale myslela jsem si, že to za chvíli přejde. Vrátili jsme se z té konference a velmi rychle se můj zdravotní stav začal zhoršovat. První byla taková slabost. Myslela jsem si, že jsem jen unavená. Moc jsem tomu nevěnovala pozornost. Později jsem si všimla, procházeli jsme rekonstrukci, měli jsme rekonstrukci bytu a všimla jsem si, že začínám narážet do různých předmětů, že se potácím, že nejdu rovně, ale jen narážím do předmětů. Bylo to dost těžké, nepříjemné, šli jsme ven, šli jsme na různá místa a dělo se mi to i venku. Cítila že jsem takové značné nepohodlí. A velmi rychle se to zhoršovalo, cítila jsem takovou necitlivost ve tváři, můj obličej se začal deformovat, dokonce i můj syn si všiml, že dolní red se mi zdeformoval. Začala jsem pociťovat takový zvláštní neklid, ale od samého začátku, kdy se začaly objevovat takové podivné příznaky, jsme se začali s Lukášem modlit. Tak se to stalo během týdne, každý den jsme se modlili. A k těm modlitbám se přidala i naše kamarádka a modlili jsme se. Ale zdravotní stav se zhoršoval. Den ze dne. Už se blížil víkend. Byla jsem doma sama, protože jsem měla dovolenou. Lukáš šel do práce a já jsem byla se svým synem. A mám pocit, že mám prostě takovou paralýzu na levé straně. Dříve jsem to neřekla, ale začala jsem volat různým lékařům a oni říkali, ať rychle zavolám pohotovost, protože to může být mrtvice. Tak jsem bez prodlení zavolala záchranku, že se cítím tak divně a že to může být mrtvice. Přijeli, přijela záchranka a odvezli mě do nejbližší nemocnice, blízko našeho domu. Na pohotovosti to trochu trvalo, udělali mi hlavový tomograf, specifické krevní testy. Nechali mě na nejbližší chodbě a čekala jsem na nějaký výsledek, co mi opravdu je. Po nějaké době, už ani nevím, jak dlouho to trvalo, seděla jsem na chodbě a přišla za mnou lékařka z pohotovosti a řekla, že tomograf ukázal, že mám nádory v hlavě. A odešla. Vadilo mi to, byl to pro mě šok. Myslela jsem si, že jsem se přeslechla. Jako bych se ocitla v nějaké baňce, měla jsem takové nervy. Nevěděla jsem, kde zavolat. Nejdřív jsem zavolala kamarádce, pak mámě. A nějak jsem pořád přeskakovala telefon Lukášovi. Po nějaké době mě odvezli na neurologické oddělení. Zavolala jsem Lukášovi, Lukáš přijel z práce. Vešel do pokoje, byla jsem naštěstí v izolační místnosti sama v pokoji. Řekla jsem Lukášovi, jaká je diagnoza, protože jsem už měla za sebou další tomograf. Co si pamatuju, měla jsem hodně CT v nejbližších dnech. Aha, ještě, to ještě to potvrdila i lékařka, která mě přijala na neurologické oddělení, ukázala mi monitor, na monitoru ten nádor a řekla, že je na takovém místě, že z toho nic nebude. Pak se objevil Lukáš a první naše reakce byla taková, že jsme začali plakat. Jen taková bezmoc. Cítila jsem takový strach. Ohromilo mě to, protože to byla hlava. A hlavou se mi honily různé myšlenky. Natolik se znám, nejvíc jsem se bála, že ztratím zrak. Nádor v hlavě je vážná věc. A lékařka mi nedala žádnou větší naději. Ta druhá byla velmi jemná, bylo vidět, že se mnou soucítí. Cítila jsem se tak bezmocná. Pak jsme s Lukášem plakali. A potom, to řekni ty, protože je to důležité, postavil jsi se proti. Ano, přesně. Ten den se mi teď jeví před očima. Myslím, celá věc v nemocnici, když jsem stal u své ženy, Slyšel jsem tu diagnozu a někde vzadu v hlavě mě napadaly takové myšlenky, nejhorší, že to může být ono. Když mi to manželka řekla, jak už se žena zmínila, začali jsme plakat. Byl to takový okamžik zlomení a tak dále. Magda tehdy ještě řekla taková slova, zda se postarám o syna. A pak po chvíli pláče, takového zlomení, jsem se tak silně postavil proti tomu všemu ve svém srdci. A od té doby slova, která začala vycházet z mých úst, byla moje žena nezemře a bude žít a bude mluvit o hospodinových činech. Bylo to slovo, které jsem svíral velmi pevně, které nás vlastně provázelo celou cestou, která trvala asi devět měsíců. Byla to velmi těžká doba, pak, když jsem se proti tomu postavil, samozřejmě jsme pokračovali v modlitbách, zapojili bylo jsme bylo do toho více lidí, ve smyslu, bylo neříkám, bylo velmi bylo velké množství lidí, ale záleželo mi na tom, aby to byli lidé, kteří věří, kteří stojí na slově, kteří nekladou divné otázky kteří nehledají žádné dno, ale zavolají, přijedou, vkládají ruce a modlí se. Takoví lidé, myslím si, že v každém boji, kterým procházíme, je důležité obklopit se takovými lidmi, kteří nás pozvednou, přinesou slova života. Protože Biblia jasně zdůrazňuje, že v noc moci našeho jazyka je požehnání a prokletí, smrt a život. Jakub o tom také velmi mluví ve svém dopise o moci jazyka, že je maličký, ale dokáže napáchat největší škody. Takže k tomu všemu si myslím, že obecně ano, v křesťanství, v životě s Bohem, je velmi důležité, abychom se starali o to, co vychází z našich úst. Aby to přinášelo vždy život. Abychom vždy zkoumali svá srdce. Analizovali, zda skutečně to, co říkáme, je to, co by Bůh řekl. Boží slovo říká, že když mluvíme, mluvíme jako slovo. Myslím, že je to velmi důležité, Sám se někde neschovávám, přestože jsme těmito zkušenostmi prošli. Právě takové věci nám mohou uniknout. Někdy občas zapomínáme na sebe, jsou různé situace, ale vidím to, sledují to u věřících. Nejde tady o nějaké souzení nebo posouzení někoho. Sleduji přístup ostatních. A vím, že je to mega zásadní a mega důležité, abychom se postarali o to, o tento aspekt života, což se vlastně promítá do všeho, protože to, co sejeme, budeme v životě sbírat. Zpátky tam, kde jsem skončil. To bylo před samým začátkem této bitvy, bylo to před samotnou paralýzou, Uplynulo dní několik dní, dní, možná dva nebo tři mimo, dny. Magda celkově, ráno jsem byl v nemocnici a večer už Magda ochrnula. Celá levá strana byla odříznuta, začala ztrácet řeč a tak dále. Ale myslím, že v tom všem bylo hodně důležité to, co jsem měl ve svém srdci. Že to slovo, které bylo živé navzdory tomu, co moje oči právě viděli. Často je to tak, že to, co vidíme očima, chce jen zabít naši víru. V tomto případě bych mohl říct, co viděli moje oči. No, modlím se, žehnám a tady je úplně něco jiného. Ale to jsou momenty, kdy se musíme konfrontovat, čemu opravdu věříme. Zdavěříme slovu nebo tomu, co vidíme před očima. Vírou slovo říká, že chodíme ve víře, chodíme vírou, neviděním. Každý den bychom se jako věřící měli rozhodovat, že budeme chodit ve víře a ve slovu. Když přišla tato paralýza a tak dále, Magda strávila v nemocnici ještě pár dní, v podstatě to bylo 9 až 10 dní, nevíce. Během těchto 9 až 10 dnů provedli 8, no přesně si to nepamatuji, 7 tomografů. V tomto období, musím také dodat, jsem začala pocitovat převelikou bolest hlavy. Pamatuju si tu bolest dodnes. Byla to bolest, která šla těžce vydržet. Bylo to takové, že jsem chtěla věřit, ale ta bolest byla tak nesnesitelná, že, že už jsem se loučila. Dala jsem na Facebook tu poslední noc a věřte mi, nechci říct, že je to zdravotnictvím, ale byla jsem na pokoji a prosila jsem je, aby mi pomohli, ale nikdo nepřišel a já... Jsem dokonce svítila telefonem do okna, aby někdo přišel. V tom zoufalství a beznaději této nesnesitelné bolesti jsem napsala na Facebook příspěvek. Myslím, že to bylo trapné, že už chci odejít k otci. Lukáš o tom nevěděl. Pravděpodobně už byl v práci, protože vstával v noci. Každopádně jsem něco takového napsala. Opravdu jsem to nechtěla psat, ale věděla jsem, že chci odejít, protože ta bolest byla pro mě příliš silná, nepřekonatelná. Pak Lukáš přišel. Došlo k situaci, že jsem byl v práci, byla sobota ráno a šel jsem. Neměl jsem být v práci, neměl jsem být na Facebooku, ale šel jsem. A první, co jsem si přečetl, byl příspěvek Magdy, který jsem si přečetl a mohu říci, že nejraději byste se zahrabali pod zem, když čtete něco takového. První, co se objevilo, byl strach úlek, že je konec a tak dále. Ale v určitém okamžiku jsem to v duchu přijal od Boha, jako by Bůh ke mně promluvil. Myslíš, že ji nedokážu udržet v bezpečí? Nebo něco takového. To, co jsem slyšel uvnitř mě, mě postavilo na nohy. V jednom okamžiku mě opustil tento strach pak jsem velmi rychle opustil svou práci v tom smyslu. Zkrátil jsem si pracovní dobu, poprosil jsem své nadřízené, manažery o jejich přízeň a samozřejmě jsem šel hned do nemocnice. Tam jsem pokračoval ve svém boji v modlitbě. Podmínky v nemocnici ví jak jaké mohou být. Někdy je to místnost pro několik lidí, takže tato omezení modlitby jsou poměrně významná. Ale jsou to někdy takové konfrontující situace ve smyslu, pokud jsem věřící člověk, tak bez ohledu, kde to je, kolik je tam osob, přiznám se, čemu věřím. Nedívám se na to, co si o mě lidé myslí. Faktem je, že jsem trval na tom, že když Magda byla v nemocnici, chtěl jsem, aby byla na pokoji pro dvě osoby, doslova tam, kde bylo takové pohodlí, protože je známo, že různé věci mohou být rušivé, takže když byla na takovém pokoji, mohli jsme se svobodně modlit a nebyl problém. A tak to bylo. Měli jsme poprvé takový dvoulůžkový pokoj, kde byla taková starší paní. Samozřejmě jsem jí hned začal kázat, modlil jsem se za ní a ona po... Jednou, dvou dnech byla na ní taková temnota a po jednom, dvou dnech jakoby ožila, jako by do ní vstoupil život. My v tom všem jsme pokračovali v této modlitbě, ale lékaři nedávali žádnou naději, protože řekli, že je konec. Lukáš myslí ostatní, já už jsem byla mimo, Ztratila jsem úplně vědomí. Nebyla toho součástí. Ještě se vrátím k situaci, kdy jsem slyšel, slyšel jsem tu diagnozu od Magdy z, z jejich úst. Tak jsem v tu chvíli řekl něco takového, že budu věřit za ní. Aby se nebála, budu věřit za nás dva na jednou. Nevěděl jsem tehdy, že bude takhle oddělená, že ztratí vědomí. Když uplynulo 8 až 9 dní pobytu Magdy v nemocnici, měla za sebou asi tucet těch vyšetření, která jasně ukázala, že je taková situace, že už není žádná šance. Poslední den ji odvezli, poslední den ve smyslu, když jsem se rozhodl, že si ji na vlastní žádost vezmu z nemocnice domů, vzali ji na takové vyšetření a ještě jde o léčbu. Diskvalifikovali, diskvalifikovali Magdu z chemoterapie, chemoterapie, radioterapie a operace. Vlastně nebylo nic. Pouze taková okamžitá opatření, takové léky, takové steroidy, aby se to nevyvíjelo tak rychle. Vzal jsem Magdu z nemocnice, šla domů, v bezvědomí, vlastně ve velmi špatném stavu. Šlo jen o to, že to začalo ještě víc růst. Ještě, začalo to být ještě horší. Magda přestala jíst, přestala pít. Ve skutečnosti, když jsem se probudil, první myšlenka, která mě napadla, byla, zda moje žena ještě žije. Byla to velmi těžká zkušenost. Také jsem přestal pracovat v tom smyslu, že jsem požádal o laskavost svého šéfa. Nechtěl jsem opustit svou práci. Požádal jsem o takové neplacené volno. Dostal jsem tehdy skoro tři měsíce takového neplaceného volna a celé toto období jsem věnoval své ženě. Tomu všemu, čím jsme procházeli vlastně celá situace, ve které jsme se ocitli těch osm, až devět měsíců můj život se úplně převrátil. Musel jsem se vzdát prakticky všeho, abych se mohl soustředit v tomto boji. Nemohlo to vypadat tak ze skoku, něco tak, něco tak, protože tady šlo o spoustu věcí. Došlo to k dobodu, kdy bylo nutné naučit se péči o osobu zdravotně postiženou, což byla taky mega výzva. V době, kdy jsem nikdy nic takového neuměl, žádné takové zkušenosti, musel jsem se všechno naučit. Už nešlo jen o samotnou víru, ale o to, abych se uměl postarat o člověka, který neustále leží a nemůže být zcela závislá. Zcela závislá na druhém člověku. Díky Bohu měli jsme lékařskou pomoc. Měli jsme sestru, fyzioterapeuta, lékaře. Všichni byli velmi laskaví, nedělali žádné potíže. Sestřička mi hodně pomohla, dala mi cené rady, jak co dělat. Myslím, že v tom všem, v celé této bitvě, která se odehrála, boží milost, byla takový neodělitelný prvek, protože kdyby ne to, tak bych nebyl schopen to zvládnout. Kdyby nebylo boží přízně a božího zaopatření, nemyslím finančně, ale taková zásoba vnitřní síly a vytrvalosti, vnatosti, navzdory mnoha problémů, které se objevovaly. Nejde o to, že tam byl nádor, byla paralýza, ale v tom všem byly různé problémy s jídlem, bakteriální. Magda měla bolesti, takže z bolesti měla obrovský problém. Takže jsme vlastně nebojovali jen s jednou věcí. Bylo to pár věcí, které se tam neustále schovávaly a objevovaly znovu dokola. Když Magda přestala jíst a pít, když se vrátila z nemocnice, trvalo to několik dní, udělal jsem další rozhodnutí. Velmi jsem váhal, protože jsem opravdu nechtěl, aby se tam vrátila, protože jsem věděl, že nám nemohou pomoci v tom smyslu, že by to vyléčili. Takže z tohoto pohledu prakticky nebyla šance, ale problém byl v tom, že kdyby nadále nejedla a nepila, tak by prostě zemřela. Tělo potřebuje jídlo. To je samozřejmé. Velmi mi pomohl rozhovor s bratrem, Vitaliem z Ameriky. Je to bratr, který je ve službě Johna Jeléka. Image. Uh, Nějakou dobu si jsem si s ním vyměňoval zprávy. Také nám volal a modlil dáně, se za Magdu dáně, a pomohl, a pomohl mi právě v této situaci. Člověk v bitvě nevidí všechno jako člověk, jak člověk který je někde jinde, osoba, protože člověk venku má svěží mysl a, povím, svěží umysl, a není, uh, ně, není emocionálně. emocionálně Obecně s tím tak nesouvisí. A já jsem v té situaci neměl tak svěží zrak a mnoho věcí, s mnoha věcmi jsem mohl mít problém a bylo to tak. Ten bratr mi hodně pomohl a já jsem se rozhodl, že se vrátí do nemocnice. Zavolal jsem sanitku. Sanitka přijela, Magda byla v bezvědomí, měli jsme krátký rozhovor a během tohoto rozhovoru se na mě doktorka podívala a řekla mi do očí, že moje žena se z toho nedostane a zemře. Moje reakce byla taková, že jsem zakřičel, že ve jménu Ježíše Krista moje žena nezemře, ale bude žít a mluvit o hospodinových činech. Tehdy jsem se velmi ostře postavil proti. K tomu dodám, že takové situace, to jsou situace naší konfrontace, jde o naši víru. Tehdy vyznáme to, čemu věříme. Je to velmi důležité. Věřím, že to jsou takové klíčové věci. Ve chvíli, kdy nastává situace, když někdo říká slova smrti, musím říct, co je v našem srdci a nesouhlasit s těmi lidmi jedině souhlasit s Bohem. Stál jsem v tom. Magda se vrátila do nemocnice, nasadili sondu na krmení. Velmi těžké ve smyslu obrazu, který jsem viděl poprvé, jak jsem přišel na intenzivní péči, protože tam skončila. Ten pohled nebyl příliš uspokojivý, ale efekty byly dobré, protože Magda začala jíst, začala pít. A začali se jí vracet cíly. Začala nabývat vědomí. A po druhé, to pro mě bylo těžší, ještě těžší zkušenost, protože jsem se pak musel velmi konkrétně střetnout s diagnozou s lékaři, kteří mluvili jen o smrti. Přímo ne všichni mi řekli, abych se připravil, že že je to jen otázka času, kdy odejde. Byla taková konfrontace s primářem, když jsem byl s ním sám v jeho kanceláři. Snažil jsem mě přesvědčit o tom, že Magda zemře. Já jsem mu říkal, že Magda nezemře, že Magda bude žít a vyprávět o dílech páně. Pokoušel jsem se mu vyprávět svědectví, jak Bůh jednal. Samozřejmě to všechno popřel. Jakoby by Bůh nebyl, jako by neexistoval. Neříkám, že byl ateista, ale z toho, co řekl, to šlo poznat. Rozumím, že je to. Nechci vstupovat do kompetence lékaře, protože to je. Také dělají spoustu dobré práce, také pomáhají lidem. Také nechci podkopávat jejich autoritu. To není můj úkol. K tomu, čemu jsem věřil, to jsem mu řekl. Rozešli jsme se po 20 až 30 minutovém rozhovoru. Za tu dobu jsem ztratil úplně jeho přízeň. Ve chvíli, kdy jsem mu řekl, že si vezmu ženu domů z nemocnice, to byl pátek, a on mi řekl: Není známo, zda vaše žena přežije do pondělí. Samozřejmě jsem se v pondělí vrátil, Magda žila. To byl další důkaz, že Bůh je věrný. Kromě toho, že oni vlastně, pro ně to byly hodiny, kdy Magda odejde. Víkend uplynul, Magda stále žila. Toho dne jsem se rozhodl, v srdci jsem se rozhodl vzídy zpět z té nemocnice. To, co měli udělat, to udělali ve smyslu, že nám pomohli, aby Magda jedla a tak dále. Díky Bohu za to. Zatímco jsem věděl, že další fáze nebude v pořádku, protože bylo to jen dávání steroidů a tak dále, co jen. Když budu mluvit dále, řeknu proč. Co mám konkrétně na mysli. V ten den v pondělí jsem hledal primáře, nemohl jsem ho najít, nakonec jsem ho našel. A tady taky věřím, že je to boží dílo, protože když jsem ho vzal na intenzivní terapii, zavřel Děkujeme, jsem dveře a zeptal jsem se Magdy, Magdi, co chceš? A Magda řekla, chci okamžitě domů. On byl v šoku, protože nečekal, že něco takového uslyší v takovém stavu dramatickém, ve kterém byla. Říká, no dobře, tak musíte... Vaše žena to musí napsat sama. Na kus papíru, že žádá a tak dále, a tak dále vypsat a musí to udělat před svědky. První, co jsem udělal, bylo, že jsem šel do ordinace a požádal jsem sestru, aby byla světkem. Přišli jsme, Magda s tou paralizovanou levou stranou, nemohla se vůbec hýbat, ale nějak jsme se posadili. Napsala to na ten papír, šli jsme za primářem, primář to viděl, zeptal se sestry a ona potvrdila, že byla přivědomí a v ten den jsem vzal Magdu domů. A myslím, že to byl velmi dobrý krok. Protože kdybych ji tam nechal, s největší pravděpodobností by se nic nestalo v tom smyslu, že bychom se z toho nedostali. Neskoumám to, jak by se to šířilo co jak, ale, ale tohle je moje takové vím, že, že to bylo nutné, že jsem ji odtamtud musel vzít. A když jsem vzal Magdu domů, Magda začala získávat více a více povědomí a tak dále, ale objevil se další problém, který vznikl ze steroidů. Tělo bylo tak nasyceno těmi léky, že se začaly objevovat vedlejší účinky, které se dotýkaly celého těla, psychicky, fyzicky. Vlastně jsem nevěděl, co se děje, o co jde. Zda doslova zatím stojí ďábel, nebo jsou to nějaké démonské útoky. Trvalo to nějakou dobu a změnilo se to v něco, co bylo tak obrovský problém ze strany Magdy, že jsem nemohl doslova nic dělat. Kamkoliv jsem šel, byl křík, neustálý křík a to byl asi nejtěžší zažitek z té celé cesty. Psychicky byl jsem tím velmi unavený, můžu říct, že to bylo takové obtěžování. Žádné jiné věci nebyly tak těžké jako toto období, kdy se to začalo tak silně projevovat a já jsem nevěděl, co se děje. Jedné noci se mi zdal sen a v tom snu jsem si zapamatoval jeden prvek, že musím vysadit všechny léky a že všechno bude v pořádku. Já jsem to neudělal hned, samozřejmě jsem to nechal stranou, a po týdnu, kdy se ty příznaky stresu ještě zhoršily, něco se mě dotklo, abych se podíval do příbalového letáku. Když jsem začal číst ten příbalový leták, chytal jsem se za hlavu, protože všechno, co se tam psalo o vedlejších účincích, tak vlastně všechny vedlejší účinky Magda měla. Všechny. Prvně jsem zavolal sestřičce, pak lékaři a řekl jsem, že to prostě musí přestat brát. V tom všem byly i situace, kdy symptomy byly tak silné, kdy Magda blouznila mluvila různé věci. Při jedné návštěvě fyzioterapeutky už to bylo tak, tak tvrdé, že ona řekla, že je to kvůli tomu nádoru, že ten nádor je důvod těch příznaků, těch příznaků a tak dále. Samozřejmě jsem s tím nesouhlasil. Vysadili jsme tyto steroidy a Magda začala získávat takové zdravé povědomí. Její řeč se vrátila a dál se teď můžeš o něčem zmínit. Můj zdravotní stav se začal zlepšovat. Pamatuji, že jsem byla velmi agresivní, měla jsem myšlenky na sebevraždu. V těle se objevovaly různé příznaky, ale i tělesné. Měla jsem problémy, ještě se tady Lukáš nezmínil, že jak jsem měla po druhé do nemocnice, po dalším CT, nevím, co všechno mi dělali, mi doktorka řekla, že ta rakovina se rozšířila do celého těla. Když jsem měla tu sondu, Lukáš se mi zmínil a později mi to řekl, když jsem byla při zvědomí. Některé věci mi řekl, některé mi neřekl. To, že jsem měla v hrtanu, tak velký nádor, že jsem nemohla polikat. Bylo to poprvé, vlastně, když byla Magda doma. Nevím, čím to bylo, ale bylo to hrozné, když polikala, bylo to takové, jako by se kost třela o kost. Nemám ponětí, co to bylo, ale modlili jsme se a úplně to odešlo. Vraťme se k tomu, co jsi zmínila, když Magdu vzali podruhé sanitkou do nemocnice. Ležela na pohotovosti a lékařka mě zavolala do ordinace a ukázala mi fotky. Ukázala mi fotky před odchodem z nemocnice a jak je to nyní. Samozřejmě ten nádor byl ještě větší. Poté, co jsem se začala lépe cítit, byla jsem si toho vědoma, začala jsem mluvit. To byla velká radost v rodině, Pamatuji si to přes mlhu, že jsem zavolala své matce. Moje máma byla tak šťastná, že s ním mluvím. Měla takovou radost, radovala se. Nevěděla jsem, co se děje. Říkala, jsem tak ráda, že jsi mi zavolala a mluvíš se mnou. Také Lukáš byl velmi šťastný, že se mnou mohl konečně mluvit, protože bylo období, kdy neměl vůbec nikoho. Viděla jsem, že je to pro něj důležité a byla to taková radost, že jsem začala mluvit. No, to období bylo pro nás ale ještě těžké, přes některé menší úspěchy. Jsme museli za chvíli zase něčemu čelit. Velmi jsem cítila, že dochází k tak častým útokům, když jsou lidé ležící, pak se objevují problémy s dýcháním, jen jsem se dusila. Začala jsem pomalu jíst a dusila jsem se. Každým kouskem. Všechno mi musel Lukáš mixovat. No, objevily se už ale i takové úspěchy. Největší úspěch pro mě bylo, že první, co se mi připomíná, bylo to, že jsme měli fyzioterapeutku, nejprve z hospice, ale skončili jsme s ní, protože mi to způsobilo hodně bolesti. A moje maminka zařídila takovou fyzioterapeutku, která si dávala opravdu pozor, aby mi nespůsobila bolest. Lukáš se mnou také odpoledne cvičil. Pohyboval mýma nohama. A jednoho dne při takovém cvičení, cvičili jsme každý den, jsem ucítila takový odpor. Říkám, Lukáši, On to také cítil, protože když mi hýbal s tou nohou, existuje takové cvičení. Najednou cítím, že je tam nějaký odpor, něco jsme cítili. A už jsme byli šťastní. Byl to takový velký úspěch a takové malé, menší úspěchy mě poháněly. Přicházela taková naděje. Ve chvíli, kdy se něco stalo, pak se tato naděje znovu vytracela. Já jsem se zlobila, že zase couváme. První byl takový odpor mé nohy. Po nějaké době se ukázalo, Máme takové video, ale nepřivezla jsem ho tady. Ale zaznamenali jsme, že začínám pohybovat prstem u nohy, tak, tak jemně. Také jsme se začali radovat, protože se vracela taková naděje a to mi dávalo chuť ke cvičení. Protože na začátku jsem měla odpor k rehabilitaci a k jakýmkoliv cvičením. Ale později, když jsem viděla, že jsou nějaké průlomy, tak mě to pohánělo, takže mě už to dokonce nezastavilo. Mili jsme, díky Bohu, protože jsme se za to modlili, aby nám Bůh poslal nějakou dobrou fyzioterapeutku v součtu tří fyzioterapeuty. Oni se navzájem doplňovali, neznali se vzájemně, to bylo taky úžasné, nikdy se nesetkali a každý se mnou cvičil něco jiného. Také se tomu všemu velmi divili, protože velmi brzy byly nějaké výsledky v mém těle. Průlomy, že jsem dělala věci, které jsem neměla dělat. Vezkrátce vám řeknu o své fyzické zdatnosti. Mělo by to trvat déle, dostat se k této efektivitě, ale udělala jsem to velmi rychle, přes dva roky, myslím. Nikdy jsem nešla obrlí na vozíku a během několika měsíců už jsem byla vzpříjmená a dělala první kroky. Včera jsme si četli naše svědectví, které jsme předtím, než jsme ho nahráli, napsali textově. Byla tam taková data, bylo to první pohnutí, pohnula jsem prstem 19. září a postavila se, začala chodit někdy začátkem prosince. A v únoru 2020, v únoru už byla soběstačná. Už jsme byli na procházce. Ano, byli jsme na procházce tehdy poprvé. Pak jsme udělali první video, že je to první procházka od té doby, kdy, kdy v květnu... Ještě dodám, že bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu. Ty schody jsem se musela naučit vyjít. To bylo, byla taky obrovská výzva a taková překážka, abychom mohli jít ven. Jak Magda v prosinci začala chodit, bylo to taky tak, že jsem předběhl naše fyzioterapeuty, udělal jsem něco navíc. Věci, které ve skutečnosti měli dělat oni, to znamená, že by ji měli vertikalizovat. Vzal jsem to všechno na své ramena, naučil jsem se, jak to dělat a dělal jsem ty věci sám s Magdou. Bylo to velmi důležité, udělat takové kroky víry, dělat věci, které jsou proti tělu. Tak jsme prostě museli začít chodit. Všimněte si také svědectví o tom, jak se lidé modlí, předpokládajme, když jsou lidé na vozíku, tak potom, po takových modlitbách se tento člověk často zvedne, aby ty osoby, není to tak, že vyskočí z vozíku a začne běhat, ale začíná to pomalu, malými kručky, a něco se začne lámat. A po chvíli vidíme, že tato osoba je v úplně jiném stavu. Tady to vlastně chvíli trvalo, ale vím, Ale vím, že to bylo důležité a zásadní, abychom šli vpřed. Každý úspěch nás posunul o krok dále. Krok dále, krok dále. Byla to také velká výzva ve vertikalizaci, protože každé vzpřímené postavení je spojeno s bolestí. Není to tak, že se ležící osoba postaví a je všechno skvělé, protože ty svaly a klouby nefungují jako u normálního člověka. Začínám ležet dva týdny a budeme mít obrovský problém se vstáváním. A právě tady Magda měla obrovský problém s krkem. Když ležela v nemocnici, zanedbalo se to, v tom smyslu, že ji nepřevraceli ze strany na stranu. Ty svaly, ten krk byl úplně zablokovaný. Když se vrátila domů, měla úplně stuhlý krk. Všechno se muselo rozmasírovat, aby se ty svaly, které se napěly, byly odblokované. Pro nás to bylo také hodně schodu. Protože člověk je vlastně napjatý, protože tyto svaly neumožňují takové volné pohyby a tak dále. Takže když jsme byli zpřímení, byla to také výzva. A natočili jsme videa. Později jsme něco sdíleli prostřednictvím svědectví. Ale nebylo to nahráno, abychom se chlubili jen pro nás. Bůh takové věci může také použít. Když něco takového ukazujeme, vlastně tady máme nějaké fotky. To je vlastně, udělali jsme první fotku, kdy jsme slyšeli diagnozu. Možná ne hned, protože tady se Lukáš směje, ale jsou to naše první, dny, naše první dny bojů. Byla jsem ještě vědomí, ale byl vidět, že, už jsem, že nemoc už přišla. Můžeme druhou. Tady už, začínám ztrácet, už se začínám ztrácet, už jsem nechodila, jsem v nemocnici. Tady můžete vidět můj zkroucený obličej, již nejsem v provozu. Už jsem na vozíku, ale stále ještě jsem při vědomí. Tady už nejsem při vědomí. To byl velmi vážný stav, kdy Magda bojovala s tou obrovskou bolestí hlavy. Přesně v tu dobu byly tyto fotky pořízeny. No, tady jsem také během toho prvního pobytu. Tady už je velký průlom. Tady už jsem při vědomí, stále ležím, stále paralizovaná, ale... Ale už jsem při vědomí, mám sondu. Později ta sonda, byl to taky takový velký úspěch, jak už mi sestra vytáhla tu sondu. Další období už i katetr, protože jsem měla silné záněty, nezvládala jsem to. Celou dobu, i když jsem měla katetr, měla jsem zánět v těle. Díky tomu se objevovala velmi často horečka. Horečka byl další velký problém. Ve skutečnosti pak došlo k tomu, že se, jsme se modlili, mohlo dojít k uzdravení, ale ve chvíli, kdy problém, který to způsobil, nebyl odstraněn z těla, vlastně se to pořád vracelo. A to je takový uzavřený kruh. Přestávka Magdo. Tobě, guza nevěděl. Tobě názor, nádor nevyndali. Nebyla operace. Jste, Tady jsi již v tomto lepším stavu, ale bez operace. Ale bez operace. Okay. Tě, Řekněte něco o tom. O, o nádoru samotném? Ano. Jak, <laughs> Jak zmizel? Možná řekni, řekni Lukáši, jaká bylo, byla diagnoza, že to byl pravděpodobně, kus, co jste řekli, nádor, který nelze výjmout. Absolutně to nebylo možné. Na konzultaci první den na chirurgii přišel neurochirurg a řekl diagnozu, že, že je to neoperovatelné. Po té diagnoze moje rodina, můj bratr s, mým, s bratrancem šli ke známému chirurgovi v Krakově. On se podíval do mé historie, a také vyloučil jakoukoliv operaci. Hmm. Hmm. Pamatuji si tuto situaci, protože s tím za mnou tom přišel. Dá se mu to upřímně řečeno, protože bychom se na tom nedohodli, protože jsem se postavil na slově. Taková možnost nebyla a měl jsem opravdu pár takových nabídek od různých lidí, odborníků, že nám pomohou. Já jsem prostě stál, stál na tom, že že to bude tak, jak říká slovo. Nevím, kdy se to stane, jak se to stane, nemusím všemu rozumět, ale věřil jsem, že nás Bůh z toho dostane. Měl jsem návrhy vlastního šefa, že nám pomůže, profesionálu. Také od jedné z fyzioterapeutek, která hovořila taky o odborníkovi, který měl velmi velké úspěchy. Také jsem odmítl. Zde bylo přijato to tež, takže... Těch možností bylo několik. Udělal jsem něco víc, než to ve smyslu, pro některé se to mohlo zdát uh, velmi riskantní, ale víra je riziko. Člověk si to musí pamatovat. Víra je riziko. Často musíme riskovat, ale ve skutečnosti, když nám Boží slovo říká, jak zde čteme v žalmu, že jeho věrnost je z generace na generaci, když Bůh, když mluví slovo, neustupuje od něj. My můžeme, protože jsme lidé a máme takovou tendenci k tomu, že, že my někdy vyznáváme a pak couváme. Zdáváme si něčeho, co nám Bůh slíbil, a neměli bychom to dělat, protože Bůh je vždy věrný. On je tady v naší situaci, navzdory všem protivenstvím tomu, co padlo. On zachoval svou věrnost. Ve skutečnosti to není o nás, ale o tom, jaký je on. Je tak dobrý, tak úžasný a nádherný v takové beznadějné těžké situaci, dramatické, bez cesty ven. Ukázal svou sílu a ohledně tohoto nádoru a tak dále, jsem přesvědčen, že se to stalo v okamžiku, kdy se Magda podruhé vrátila z nemocnice, tam se něco stalo, že to couvlo, prostě zmizelo. Zmizel a to způsobilo, že začala mluvit, to byl jeden z těch příznaků, protože tlak zmizel. A začaly ty pohyby v těle, ve smyslu ruce, nohy. Bylo to jasné znamení, že to prostě zmizelo, nadpřirozeným způsobem. Chci něco vysvětlit. Ten nádor byl neoperovatelný, protože tady zaznělo, že nám někdo nabízel pomoc. To znamená, jsme v boji. Jsme na boží cestě, vkládáme svou důvěru v něho. V tu chvíli přichází pár lidí, kteří říkají, že mohou pomoci, že tam je nějaký lékař a v tu chvíli si musíme vybrat, kam vkládáme svou důvěru, protože nás to může zasáhnout. Možná je naděje, možná nějaká operace, v tom okamžiku procházíme a věříme někomu jinému, pomůže někdo jiný než Bůh. Tohle je velmi důležité, abychom se neustále drželi Božího slova, toho, co říká slovo Boží, a nehledali naději jinde. Pokud už jsme se rozhodli, že se držíme Božího slova, tak se ho držme protože někdy je to tak, že přichází protivník a zkouší nás posunout někde jinde. A my hledáme naději někde jinde. Myslím, že určitě ano, ale také chci, abyste nás nepřijímali tak, že vám říkáme, že chceme, abyste nepoužívali některé věci, protože to tak vůbec není. Pamatujte, že každý z nás je na jiném místě s Bohem. Na jiném naše srdce, naše podání jemu, to jsou zásadní, klíčové věci, když se ocitneme v takových situacích. Jestli máme nějaké pochybnosti, uděláme něco velmi riskantního, pak si musíme být vědomí, že to může skončit špatně. Takže když se rozhodujeme, že budeme věřit Bohu, jako v našem případě, kde ohledně tohoto uzdravujícího zjevení Myslím, že je to také důležité zdůraznit. Proč jsme vůbec byli schopni věřit Bohu a stát na tomto slově? Vyplynulo to z toho, co Ježíš udělal podle našeho poznání na základě tří pasáží. Bible říká, abychom to měli potvrzeno dvěma třema svědky. Takže Izajáš, Matouš 8, a 1. Petrova 2.24, to jsou klíčové a zásadní fragmenty uzdravení. Je tam napsáno, že jeho ranami, tam není napsáno, že budeme. Nic takového, je tam napsáno, že jsme byli uzdraveni. až o tom mluví, Matouš se, Matouš se o tom zmiňuje. V okamžiku, kdy Ježíš uzdravil všechny, protože tam mluví o posedlých a nemocných lidech. zdůrazňuje, že uzdravil všechny. Nebyla výjimka, všechny. Je zmínka Vizajášovi a Petrovi také. A to je základ toho. Takže si myslím, že toto jsou pasáže, o které jsme se opírali na tom prvním fragmentu z Bible, který jsem citoval. A víte co, takovou věc vám řeknu, že... Ve skutečnosti můžete porazit soupeře jedním veršem. Jedním. Ježíš v Evangeliu Matouše, když byl vyveden na poušť Duchem Svatým, aby postil, když k němu přišel protivník. Myslím, že je to velmi důležitý příběh postavit se svému protivníkovi. Pan Ježíš s protivníkem, kde mu Ježíš říká pravdu, pokaždé, když k němu mluvil slova pravdy, slova života, musel covnout. Po třech pokusech, čtyřech, nevíce, nepamatuji si to přesně, odešel od něj. Když byl konfrontován s pravdou, stejně tak i my. To je postoj, který bychom měli mít. Protože slovo Boží říká, že slovo je dvousečný meč. Židům to říká, ne? Že je ostřejší než dvousečný meč. Vlastně bojujeme slovy. To je základ. Musíme být v takových situacích naplněni tím slovem. Do, stopnia, do té úrovně, že budeme vyhlašovat tým, nad těmi okolnostmi, v jakých jsme byli my, život. Vítězství, ne smrt, ale život. To, co Bůh říká, to, co nám Bůh zaslíbil. Musíme se toho držet, držet se toho a ničemu nepodléhat. Bez ohledu na to, co se stane, i kdyby bylo zemětřesení, my říkáme Bohu, Bože, Ty jsi řekl, Ty jsi slíbil, to je tvoje slovo a boží slovo říká, že ty jsi vždy věrný. A tvé slovo se plní. Toho se držíme, toho jsme se drželi, toho, co nám zaslíbil. A on, on to jen potvrdil, prokázal svou věrnost, milost, lásku k nám. I v takových situacích, kdy děláme chyby, protože také o tom mluví Boží slovo, že i když my jsme nevěrní, On je věrný. Když uděláme chybu, ale Bůh ví, jaké máme srdce, stejně s tím může něco udělat. Dívá se na srdce. Nezaměřuje se na nějaké naše šarvátky, naše chyby, ale dívá se na srdce člověka, co je v tom srdci. Všimněte si, jak Bůh vyvolil Davida. Dívá se na srdce. Také v situacích, ve kterých se nacházíme. Je to naše srdce. Co je v našem srdci? Podívejme se na ten fragment, ve kterém Ježíš mluví k fíkovníkům. Později potrhne to, že jestli budete mít víru, je to o víře. Víra jako horštičné zrnko. Když řeknete, aby se to a to stalo, stane se to, ale v jakém okamžiku? když nebudete pochybovat ve svém srdci, když budete mít tu víru. Stojí to za pozornost, ne? Pak ještě jedna pasáž, ve které Ježíš mluví, že pro věřícího je všechno možné. Nemluví o tom, že ten, kdo věří ve svou víru, mluví o tom, kdo věří Bohu, jeho slovu, jeho věrnosti, ano? Když používáme jméno Ježíš, co se zatím skrývá? Jaká autorita a tak dále? Bůh nám dal. On nám nedal autoritu, protože my nemáme svou autoritu. To je jeho autorita. Podívejte se. Matouši, 28. kapitole, Ježíš říká, že je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Kdyby nám dal tuto pravomoc, tak by ji neměl celou. My sloužíme v něm. My sloužíme v něm, v jeho autoritě a v jeho jménu. To jsou věci, které nám hodně pomohly, kterých jsme se drželi, proto to taky chci zdůraznit, abyste věděli, z čeho to pochází, že to nevyplývá z toho, že my jsme si něco vymysleli, ale prostě jsme měli jen nějak postavené základy. Super. Úžasné. Řekněte mi ještě nakonec, protože ty má kdo jsi už pobírala duchod, že? Jak to bylo? Protože jsi byla ve stavu, že neexistovala žádná prognoza pro normální život. No, bylo to prakticky úplně stažení ze všeho. Pracovala jsem v té době v středisku sociální péče, byla jsem na nemocenské a pak jsem šla do invalidního důchodu, protože neexistovala žádná prognoza. Dostala jsem důchod. No a teď pracuji. Důchod stáhli. Znovu pracuji v sociální péči. Vrátila se do práce. Vrátila se do práce. Ještě dodám k tomu, když tehdy lékař přišel ze ZUSu, to bylo před uznáním toho důchodu, Magda se také musela postavit, protože jsem mi taky neřekl vše. Některé věci jsem si nechal. Věděl jsem, že některé věci v daném momentu nemusí vědět. Přišel do našeho domu a řekl něco, co ji prostě dobilo. To, co od ní slyšela, bylo to v době, kdy byly takové průlomy. Řekl Magdě, mé ženě, že je tady nádor, takový a takový. Řekl, opravdu už se nedá operovat, čtu tady, že operovat nejde. Pokračoval o tomto nádoru. Byla jsem, řekněme tomu, v šoku. Hodně věcí jsem nevěděla. Lukáš mi neřekl, jaký byl skutečný můj. Ušetřil mě toho, zaměřili jsme se na půlomy. Takže jsem se musela vypořádat s tím, co mi ten lékař říkal. Ale Lukáš pak přišel a... Musel jsem to konfrontovat s pravdou, narovnat to. Musíte být ostražití. Každopádně je to takový boj, že nepřítel toho může využít. Dokonce i odborníka na ZUS. Končím. Magdě se úplně vrátilo to, co chtěl nepřítel ukrást. Poslouchám vás. Úžasný dojem na mě, na mě udělal Lukáš. Tak jako Poslouchám tě jako, můž, jako otec, muž a otec, panice, panově, gentlemen, panové, džentelmenc, bratři. bratři. Podívejte se, pan pan jak důležitý je postoj kněžský. Měžstvá, muže v rodině. Zvláště v takové situaci, v momentách takových momentách, chvílích hrůzi, drama, dramatu, he, Vím. Vím, že Bůh neupřednostňuje osoby a vidíme to, protože například v případě Oli a Pavla knižskou roli převzala Ola, že Pavel je tím, za koho ona bojuje, nad kterým vyznává Boží uzdravení. To funguje oběma způsoby. Musíme se navzájem podporovat, protože si myslím, tak si to představuji, že kdyby se Lukáš dostal do nějaké krize, zdraví, čehokoliv, tak ty by zaujala také tento postoj. To je krásný manželský život, ve kterém můžete dosáhnout úspěchu. Obdivuji, jak jsem někdy u Irenky a Romana, obdivuji Romana, když má Irenka krize a má... Má noční krize, krize, kdy nejsou žádní lidé, když přichází bolest, když přichází boj, vždycky slyším, že můj Roman za mě tak statečně bojuje, kladá ruce, bojuje a vyznává. Prohlašuje Boží uzdravení. Takže devět měsíců, ano. Devět měsíců. Někdy je to cesta, cesta, kterou musíte projít vytrvalostí. A věřit dokonce, že Ježíš je a On prostě udělá. Udělal to pro nás, je to hotové dílo, kterému věříme. Chtěl bys ještě něco vidím přečíst? Budeme se modlit, zaspíváme jednu píseň a budeme se modlit. Na fotkách jsou viděly emoce, které je provázely. Takovým zhrnutím toho všeho, Kromě víry a toho všeho je láska. Ježíš řekl taková slova. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Chtěl bych to vztáhnout k mé vlastní situaci, k situaci, ve které jsme byli. To byl okamžik, kdy jsem musel položit život. Byl jsem na takovém místě, že jsem řekl, upřímně vám to říkám, že bych raději zemřel, než abych se vzdal této pravdy, kterou vyznávám. Bylo to takové místo, nebal jsem se to říci. A láska je zde klíčem v tom všem. Haleluja. Chvála Ježíši. Ještě řekněte církvi, že už máte 40 let zkušenosti v víry a čtení Bible, Zkušenost máme stejnou. Obrátili jsme se v roce 2015. Obrácení v roce 2015. Takže velmi málo zkušeností. No ale... No ale... Stačí, protože nám Ježíš stačí. On nám stačí. Slava Ježíši. Slava Ježíši. Slava Ježíši. Poprosím skupinu, budeme se modlit. Poprosil jsem Lukáše a Magdu, aby se modlili, vzkladali ruce a modlili se za ty, kteří potřebují uzdravení. Za chvíli zaspíváme píseň Díku zdání pro pána, děkujeme mnohokrát, postavme se církvi, poděkujme jim za to úžasné svědectví, za úžasnou inspiraci. Jak jsi viděla, že se takhle obléknu také, oblíbená barva? Takže děkuji, děkuji vám, děkuji, děkuji vám, děkuji budeme se modlit. Můžete zde stát ze spodu. Budeme zpívat. Vás budeme zpívat a ti lidé, kteří chtějí zde přijít, postavit se, pokleknout před pánem s vírou, tím, co Bůh může udělat. Přijďte sem. A později se kapela také bude modlit. Budeme se modlit za všechny v místnosti, kteří potřebují boží dotek, boží uzdravení. A později se obrátíme na všechny, kteří nás sledují online. K těm, kteří jsou v karanténě, k těm manželům, kteří jsou v karanténě, aby vás pan pozvedl, aby vás uzdravil, aby naplnil vaše srdce vírou, že je to jen chvilkový okamžik, že je to jen pár dní, a vrátíte se a budete znovu uctívat Pána. Budete Mu zdávat chválu. Zaspívejme Bohu.